שרון שואלת אותנו את השאלה הבאה רציתי לדעת אם יש פה אנשים שעוסקים בזה במשרה מלאה או אולי אנשים שמשלבים את זה ביחד עם העבודה כמובן מתכוונת להקמת עסק באמזון אז שרון, נכנו לך תשובה בדיוק בשבילך, הנה התשובה. שרון, אני מציע לך להפנות את השאלה שלך ללמוד למכור באמזון הקבוצה הפתוחה חפשי בפייסבוק, תיכנסי לשם, תשאלי. ומי שירצה לענות לך, אני מאמין שהוא יענה לך. אני לא מאמין שהרבה אנשים יענו לך על הזאת, כי אנשים הם, לפחות בארץ, אני מצאתי שהם די אישושויסטים, ולא אהבים לחשוף את המצב או הסטטוס הכלכלי שלהם, כמו שאני אבוא וישאל אותך מה, מה המזכורת שלך. זה משהו שהוא די אישי, אבל שוב, אני עוסק בזה במשרה מלאה, אופן אישי, לא אכפת לי ולהגיד את זה, אבל אני, זה לא דוגמה, כי בסופו של יום אני גם... דמות שהיא די... די מפורסמת, די ציבורית, אז קל לי לבוא מהגישה הזאת, אם אנשים אחרים ישמחו לבוא ולחשוף, אני מאמין שאת תוכלי לשמוע גם עוד אנשים. תפני לקבוצה בפייסבוק, ותראים, תקבלי תשובות. שיהיה בהצלחה. גם לכם יש שאלות בנושא אמזון? תרגיש או חופשי לשאול אותן בתגובות פה מתחת הסרטון, ואנחנו כמובן נשמח לענות לכם על השאלה שלכם באופן ישיר בסיבוב הבא.